Σήμερα είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα για την Κρύπη καθώς ξεκινάει ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο εργοτάξιο για το νέο βόρειο οδικό άξονα. Ένα έργο εμβληματικό, ένα έργο πνοής. Θα έλεγα ότι ένα έργο το οποίο και για μένα έχει μια ξεχωριστή σημασία για τον νησί μου, για τον τόπο μου. Ένα έργο στο οποίο πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή το οποίο καταφέραμε να το ξεμπλοκάρουμε, να το οικοδομήσουμε με έναν τρόπο που να το καταστήσουμε βιώσιμο γιατί θέλω να θυμίσω ότι ουσιαστικά παραλάβαμε ένα έργο κλινικά νεκρό. Σήμερα λοιπόν, εδώ πέρα από την άλλη πλευρά ε, τη ε, Κρήτη, από το Λασίθη, ε, ξεκινάει ουσιαστικά ε, το πρώτο ε, τμήμα αυτού του μεγάλου έργου, το οποίο έχει ακόμα δύο μεγάλε φάσει. Αυτό το κομμάτι κατασκευάζεται ω δημόσιο έργο με χρηματοδότηση αποκλειστικά από το Δαμίο Ανάκαμψη. Υπάρχουν δύο ακόμα τμήματα του βορειοδυτικού άξονα τα οποία θα κατασκευαστούν. Το ένα με, την, με τον τρόπο, τη μέθοδο της σύμπραξης δημοσίου τομέα και το δεύτερο με τη σύμβαση παραχώρησης. Οι διαγωνιστικέ διαδικασίες είναι πολύ προχωρημένες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ε, για συμμετοχή σημαντικών σχημάτων σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Και σήμερα, πια μπορούμε να το πούμε με απόλυτο ευαιότητα, ναι, ο Βόρειος ο άξονα που ξεκινάει ουσιαστικά σήμερα θα κατασκευαστεί, θα υλοποιηθεί. Είναι ένα έργο πνοής για την Κρήτη, είναι ένα σημαντικό έργο ε, οδική ασφάλειας ώστε να θρυνούμε ε, λιγότερες ζωές στην άσφαλτο. Είναι ένα έργο το οποίο σηματοδοτεί ε, το λαμπρό μέλλον που έχει το νησί μας. Και κάτι τελευταίο πιστεύω ότι αυτό το, το εργοτάξιο το οποίο ε, βλέπετε ανοιχτό πίσω μας είναι η καλύτερη απάντηση την οποία μπορεί η κυβέρνησή μα να δώσει ε, σε αυτήν την τοξικότητα. Την οποία επιχειρεί για ακόμα μια φορά να καλλιεργήσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν δεν έχει να πει τίποτα ε, στου πολίτε ε, για το πόσο οραματίζει το μέλλον, αλλά όταν δεν μπορείς ούτε να υπερασπιστεί ε, το παρελθόν σου, διότι αυτό φέρνει ε, στην μνήμη εξαιρετικά επώδυνε ε, αναμνήσεις, τότε καταλήγει να κάνει το μόνο το οποίο ξέρει, να διχάζεις, να πολλώνει και να επιχειρεί να κυλήσει την πολιτική ζωή του τόπου στη λάσπη Εμείς Εμεί δεν θα ακολουθήσουμε ε, αυτήν την ε, πορεία. Θα επιμείνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να υλοποιούμε το κοινωνικό μας έργο, θα δημιουργούμε νέες δουλειές, θα υλοποιούμε μεγάλα έργα σε όλη την Ελλάδα, όπως εξάλλου το, το κάνουμε ήδη, και θα μιλάμε στον ελληνικό λαό για το σχέδιό μας, για ένα μέλλον με περισσότερες και καλύτερες δουλειές και καλύτερα εισοδήματα για όλους τους Ελληνές και όλες τις Ελληνίδες. Ευχαριστώ πολύ.